Kaixo ongi etorri beste RZ-bideo batetara. Gaurko RZ-a titulo zenuten bezala Marrubi Tarta da. Izeba ba bateken mandako RZ-a da, e, aspaldi da ez nula tartago jaten, eta aurrekon kapritxoa jarri zitzaiten. Eta esan nuen, venga da, ba, iningo dut, abertzemu zateratzez aiten. Zer, hoa indala urte pila bat, bano izpaiten, egin nun eta ondo atera zitzaiten tarta, baino klaro, Urte asko pasadia! Ba bueno, Tarta ikia animatu nintzen eta pentsatu nun bideoz grabatzea. Ba, ondo ateratze baldin bazitzaiten bideoa edukitzeko erreferentzia bezala. Bideoa ikusten aizea horrek esan nahi du, ondo atera zaitela. Oso-oso pozi pozinao, igual pixka-pixka-pixkat gorra geratu zait, baina bueno, ez errez, mundiala dago. Hau esan da, hemen txedagukazuea errezeta. Masa egiteko hau da behar deguna. 1 gramo mantequilla, 1 gramo azukre, 200 gramo hirin eta bi arrautza. Ontzi bat hartuko dugu eta azukrea eta mantekilla nahastuko dugu. Mantekillak ez du urtua egon behar, baino pixka bat biguna beintzat egonda dilla. Ni barilla batekin hasi naiz nazten, baino ikusiko dezuten bezala ez da oso praktikoa izan. Barillautzi eta tenedore batekin segidet. Hau, nahstuta dagonen bi arrautzak geitu eta segi nahaste. Eta bain, tenedore hau utzi dut eta barri hartu dut berriz. Baino Baina, bueno, zuek nahi dezuten egin, eh? erosuena iruditzen zaizuena. Eta azkenik, irina geitu behar zailo pixkanaka. Eta masa prez dagoenen, hogeita mar minutu inguru utzi behar dira, Bitarten, maila pixkat garbitu, eta masarekin erabiliko degun moldea prestatuko dugu. Izebaren errezetan bere zetsun jartzen, baina nik erabaki dut badaezpada mantekia pixka bat jartzea oinarriari. Eta ordu erdi pasadanen, masa hartu eta molden zabaldu. Ikusten dezuten bezala, nik kutxara bat erabilidet dena ondo zabaltzen laguntzeko, ze eskuekin egiteko pixka bat pringoso zeon. Bale, masa prest, oain marrubiak jarriko dikeu, moztuta, masaren gainean, gutxi gora ikusten dezuten bezala. Marrubiak jartzen hasi aurretik, aprobetxatu dezakezue labea berreunkra dutan jartzeko, ola tarta sartzerakoan, ja bero egongo da. Marrubiak jarrita, kiko, prest dago, labea sartu eta horreduki gutxi gora bera berrogeita bos minutu. Kolore politia ikusten diozunen labetik atera eta ozten utzi pazientzia auki zeezpalin bada ondo oten erringo zeate. Eta osten danen marrui mermelada jarri gainetik eta zuen nahiide zuen bezala dekoratu edo olaxe utzi. Nik nata pixka bat eta marru itixo batzuk jarri izkiot. Ba, Bae da Marru bitizara, Beste plano batzuk ere grabatu beharnizkion, baino azkenen aztuintzitzaiten eta janin nun. Eta auxe da dena gaurkoz, eskerrik asko biddo ikusteagatik eta hurrengor arte. Aio!